Okey, asalnya uh, barang kemas tak perlu disyakati. Ya, Allah seseorang beri perkhidmatan kepada barang kemas, kerana dia tu pakaian wanita, hiasan wanita. Hmm. Jadi tak perlu nak nak apa nama, nak zakatkan lah. Hmm. Kalau sesorang wanita tu memang kaya jadi mampu beli banyak barang kemas. Tak ada siapa nak halang dia beli barang kemas. Silakan belilah. Kan jadi tu barang kemas dia. Dan dia mampu untuk nak beli tersebut. Nah, untuk katakan sebagai dia barang kemas barang hiasan dia nak ikut kepada seperti mana yang Rasulullah tetapkan, maknanya waktu pakaian wanita, hiasan wanita, maka barang kemas tu dia kena manfaatkan. Dia kena pakai. Dia tak boleh simpan saja. Dia simpan saja itu jadi macam harta simpanan dia yes, yes. Jadi itu yang petut kita zakatkan Sebab dia, dah, dia tak bukan pakaian barang kemas lagi hmm. Jadi dia nak menetap, menepati apa yang Rasulullah SAW berikan panduan Dan hmm. pengecualian daripada zakat Maka barang yang dia beli itu adalah barang kemas hmm. Maka pakai hmm. ha, Walaupun setahun sekali ah Jangan ha, simpan Pakai itu maknanya tak